Це хірургічне відділення Тернопільської районної лікарні, де майже рік лікували хворих на коронавірус, каже виконувач обов'язків директора медзакладу Володимир Лісовський. За його словами, палати та коридори кілька разів продезінфікували і зараз готують інструменти до операцій. Операційна медсестра Ольга Ремес готує бинти до стерилізації. Завтрашнього дня в нас же починаються операції. Так що ми заготовляємо матеріал переязуш для операційної стерилізуємо всі інструменти. Нам не привикати до нашої роботи. Повертаємося так, як до себе додому». Ковідне відділення працювало на базі реанімаційного, хірургічного та терапевтичного, каже виконувач обов'язків директора медзакладу Володимир Лісовський. За його словами, у двох відділеннях лежали хворі на ковід, а в терапевтичному лікарі відпочивали між змінами, які тривали по 12 годин. «Ми останнього пацієнта виписали минулого понеділка і потрібно був час, щоб відділення привести норму, продезінфікувати, поміняти постіль, поробити ремонти там, де щось поламалося і сьогодні ми вже приступили до прийому пацієнтів і будемо надавати допомогу в повному об'ємі. Сьогодні в терапевтичне відділення звернулися 10 осіб, розповів Володимир Лісовський. Один із перших – житель села Білоскірка Великого громади Василь Кондрацький. «Я звернувся, бо в мене повишений цукор, і давлення, тиск, коліна, ревматологія, то все не дає ходити». Пенсіонера зареєстрували та провели в палату. Після нього прийшов Степан Каторош зі Збаража. Каже, лікується тут раз на рік. «На серце. Я мав операцію. Треба профілактику зробити. За словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Ольги Єрмоленко, на сьогодні в медзакладах області є менш ніж півтори сотні осіб з підтвердженим коронавірусом. «Один хворий є в лікувальній установі, чотири бригади повинні обслуговувати. Це є надзвичайно дороговартісно і нема в цьому необхідності. В нашій Тернопільській області визначено сім таких лікувальних закладів. Це Кременецька опорна лікарня, Чернігівська міська лікарня швидкої допомоги, міська лікарня номер 2, Чутківська районна лікарня, Заліщицька районна лікарня, Втезево пульмонологічний центр та інфекційне відділення дитячої міської лікарні. Тому було рекомендовано перетранспортувати в дані лікувальні заклади, або якщо це вже пацієнти на виході, завершують своє лікування, то завершити це лікування. Діана Ярошенко, Андрій Боток новини на суспільному. Тернопіль.